Per segon any consecutiu, la mostra Girona Temps de Flors s'ha presentat a Barcelona. L'acte ha comptat amb tots els honors dels grans esdeveniments. Salutació inicial del president de la Generalitat Artur Mas, un ambaixador de luxe, com Joan Roca, el xef del millor restaurant del món, i més de 150 convidats al Saló de Cent de l'Ajuntament. Barcelona i Girona s'han conjurat per acostar més que mai totes dues ciutats, aprofitant el nou tren d'alta velocitat. Hem d'aconseguir que aquesta relació entre Girona i Barcelona cada dia sigui més estreta. Jo sempre dic que la capital de Catalunya no està per servir-se dels catalans, sinó per servir els catalans. La capital de Catalunya està per estar al costat de la resta de ciutats i pobles de Catalunya que estem davant d'una nova era en les relacions, d'una nova era en la mirada que les dues ciutats, que sempre han tingut una excel·lent relació, però que ara, gràcies a la tecnologia i a les comunicacions, ara estan en disposició de donar una resposta als seus ciutadans expectants a l'alçada de les circumstàncies d'aquest desafiament històric. La 58a edició de Girona Temps de Flors, que es farà entre l'11 i el 19 de maig, comptarà amb un total de 145 espais florals repartits en patis, exposicions i jardins per tots els racons emblemàtics de la ciutat. A més, s'ha organitzat un concurs d'aparadors i una àmplia oferta gastronòmica de cuina amb flors, còctels i plats temàtics. És el lloc del planeta on millor es viu, on, millor... I on millor es cuina, on millor es pot cuinar, perquè realment tenim de tot. Tenim uns productes extraordinaris, i a més a més tenim molta tradició gastronòmica, a la gent li agrada menjar, la gent al voltant de la taula i passa molta estona, no? i això ens, ens beneficia i ens ha permès créixer, evolucionar, aprendre i arribar a aprendre'ns molt seriosament això que fem. La mostra obrirà portes dissabte amb la inauguració conjunta dels dos alcaldes de Girona i Barcelona, un exemple de la facilitat de connexió entre totes dues ciutats.